Doncs bé, en aquest llibre tant el Miquel com jo volem demostrar que malgrat el retrocés triple de la professió, tant de prestigi com la crisi econòmica, com de rol en la societat, doncs el periodisme encara té molt a dir, hi ha indicadors que així ho constaten i per tant ens fan pensar que el periodisme és ben viu, per exemple s'està obrint una nova generació de periodistes amb capacitat d'emprenedoria dels que estan llançant nous projectes, com per exemple, Porcentual, de Objective, Yorokubu... Bé, tot un seguit a nous mitjans on ens mostren realment doncs, que s'estan aplicant noves formes narratives que estan intentant investigar, estan fent periodisme de dades i estan experimentant doncs, amb la nostra professió i per tant doncs, ens donen indicadors de que això té molt a dir encara, i tenim un paper ben rellevant. No només això, sinó que a part que no som els únics guardians de la informació, Ara sí que el nostre paper és més rellevant en el sentit de que en un món on realment estem sobreinformats amb molta informació, l'infoxicació, no, que diuen els especialistes, doncs el nostre paper de ser aquests contextualitzadors, de jerarquitzar la informació i de donar aquest valor afegit és un moment doncs, on és més necessari que mai. A més, també tenim l'oportunitat d'arribar a nous públics, a públics joves que consumeixen la informació d'altres maneres, bàsicament a través d'agregadors i de de i de xarxes socials, i per tant se'ns doncs, obrà un escenari realment amb moltes possibilitats i amb una veu doncs, que ha de ser primordial i prioritària. Realment les vies de monetització de la informació són diverses i variades, són compatibles i han de ser combinables entre si, perquè ara no es pot viure d'una única font, com abans potser la publicitat, perquè realment el pastís publicitari s ha hagut de repartir entre més actors i per tant els mitjans doncs, estan buscant noves fórmules com per exemple doncs, el finançament col·lectiu, el crowdfunding o intentar altres vies de monetització com la consultoria, com l'organització de conferències, de cursos, la venda de productes a través de plataformes e-commerce, la venda d'aplicacions, les associacions, les subscripcions, els murs de pagament, tot un seguit de fórmules doncs, que han d'intentar rendibilitzar el sector. Això sí, eh, no hi ha una fórmula màgica que puguem dir doncs, si fas això podràs pagar les factures a final de mes, però sí que combinen tots aquests nous escenaris eh, es pot trobar una solució viable. No?